السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب تكونوا بخير شركه مايكروسوفت نزلت نسخه اصدار معين من ويندوز 10 على السايت بتاعها عشان يناسب كل الاجهزه من غير ما يرتبط بالمواصفات اللي حددتها مايكروسوفت قبل كده طبعا كده بقت متاحه للجميع هنعرف النهارده ازاي ننزل الويندوز 10 وازاي نحمله من الانترنت من موقع مايكروسوفت وازاي نعمل له كمان ابجريد عشان يبقى ويندوز 11 يلا بينا وما تنسوش تفعلوا التنبيهات والشير واللايك والسبسكرايب دخلنا على موقع مايكروسوفت و لينك زي ما انت شايفه كده هتلاقيه في وصف الفيديو بنزل تحت كل اللي بعمله اختار ويندوز 10 انسايدر ريفيو بيتا شانل وبحددها وبقول له كونفيرم بحدد اللانجوج بختارها انجليش لو انت عايز تنزلها عربي في عربي فوق كونفيرم ازاي احدد الاصدار اللي هننزله 32 بت ده للبروسيسور او المعالجات اللي بتدعم ال32 بت طبعا ال64 بت مرتبط بالمعالجات اللي بتدعم ال64 بت مايكروسوفت اتاحت النسخه للكل فكل واحد بيشوف نوع البروسيسور بتاعه وعلى حسب النوع بينزل الويندوز بتاعه انا هنا هنزل عندي 64 بت داونلود ظهرت فايل عندي 5 جيجا طبعا ملف هياخد انترنت عالي ادوس بيت التحميل نسيبه يحمل بعد ما حملنا الويندوز على الجهاز هروح لبرنامج روفروز المسؤول عن تبويب ونسخ ملفات الويندوز على فلاش بفتح البرنامج اضغط سلكت هنا بيفتح لي النافذه بتاعتي دي بحدد منها ملف الويندوز اللي انا حملته احدده واضغط اوبن اضغط ستارت طبعا الرساله معناها بيقول لي ان اي فايل او اي ملف على الفلاشة بعد ما ادوس okay، اوكي هيتمسح اضغط اوك okay. بعد ما عملنا بوت ويندوز على الفلاشة هنعمل ريستارت للجهاز بتاعنا هندخل على البوت على طول هحدد تنسيق النسخه بدوس اي ار بيطلع لغايه ما اوصل للايجيبت 101 واقول له نيكست انستول ناو اضغط له اي دونت هاف اختار ويندوز 10 برو نيكست اكسبت نيكست طبعا لو ابجريد ده لو انا عندي ويندوز اصلا انما هو الهارد ابيض خالص فهبتدي انزل الويندوز 10 من الالف لياء نيو طبعا بقسم الهارد من اول لجديد ادي 40 جيجا بتكتب 40000 عشان الميجا اللي عندي اقول له ابلاي اوكي نتقسم البارتيشن بتاعي، أروح طبعا وأنا واقف على البرايمر زي ما هو كده، بقول له نكست، وبتتنسخ ملفات الويندوز كالمعتاد، <تصفيق> عملية نسخ الملفات، أضغط وستات، عمل وستات فيلم، أحدد الدولة طبعاً ايجيبت. Yes اللغة الرئيسية للكيبورد بتاعتي U is Yes Add Layout اللغة العربية طبعا Arabic Egypt Next 101 زي ما هي Add Layout Start هنا يطلب مني personal use استخدام شخصي ولا شركة طبعا انا اختار استخدام شخصي Next هنا بقى بتستخدم الاكونت الاونلاين بتاعك ولا اوفلاين اكونت يفضل انك تستخدم الاونلاين اكونت تكتب الميل بتاعك نيكست الباسورد بتاعك نيكست طالما انت سجلت بالايميل بتاعك ده هو هو اللي هنستخدمه في باقي الخطوات بتاعتنا كبيت بنز الموبايل بتاعك كده بالظبط بتكتب باسورد يفتح اوتوماتيك من غير ما تضغط على حاجه وبتعيده احنا هنقول له اوكي اكسبت كنت واحده تعلمهم كلهم اضغط له نيكست عالي او اكسبت انا طبعا عايز يربط الموبايل بتاعك بالنسخه يقول له ريميند بي ليتر باك اب يور فايل ويز وان درايف طبعا وان درايف ده مساحه على الانترنت بتديها لك شركه مايكروسوفت ممكن تقول له ايوه خزن الشغل بتاعي مثلا على الديسكتوب او دوكيمنت على الون درايف وممكن أقول له لا يعني <تصفيق> الحمد لله على سلامة الوصول دي ويندوز 10 هدخل على Start Setting كبر نفس كده شوية Update and Security هنزل على Windows Insider Program هضغط Get Started هنا بعمل لينك بالأكاونت بتاع مايكروسوفت اللي أنا دخلت بيه بقول له لينك طبعا بيطلع لي لو عندي اكتر من اكونت انا عندي الاكونت الاولاني بحدده وبقول له كونتينيو طبعا هنا في ثلاث اصدارات من الويندوز 11 الديفلوبر دي خاصه بالمبرمجين والمطورين احنا بنختار البيتا تشانل اللي هي خاصه باليوزرز المستخدمين اللي هو العاديين اللي هو احنا يعني وبقول له كونفيرم كونفيرم تاني ريستارت ناو عملت ريستارت هدخل على الويندوز بكتب الدين كود هدخل ستارت تاني سيتنج كبر الملفزه. Update and Security. طبعاً هاجا بتطلع عادي فيش اي مشكلة خالص. دمشي تعمل حاجة غير انك تدوس Check for Updates. هنا بقى الاعدادات كده Windows 11 Insider Preview بتعمل له Update او Download. تسيب بقى طبعاً الجهاز بتاعك فتره كده لانه هيسحب من النت كتير. هيعمل Update. تسيبه بقى تروح تعمل بقى شهير وترجع تاني ونكمل بقى القصة. اكتمل الابديت الخاص بالويندوز 11 انسايدر ريفيو هيطلب مني بس دلوقتي ان انا لازم أن اعمل ريستارت اروح دايس على ريستارت هنا بقى هتقعد يقرب مثلا من ساعه هتعمل عمليه التحديث خلي بالك طويل مع الويندوز ال يعني. طبعا هيعمل خلال التحديث اكتر من ريستارت الحمد لله على سلامة الوصول اكتمل التحميل الحمد لله وكده دخلنا على الواجهة الرئيسية لوندوز 11 هندخل طبعا بالبن اللي عملناه في الأول خالص ديسك توب الويندوز 11 بعد ما عملناه من أبديت الويندوز 10 ما تنساش تفعيل التنبيهات وسبسكرايب ولايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته